Huomenta myös mun puolestani. Mun ää, puheenvuoro tänään on ottaa normitermino, normiterminologian haltuun. Ää, voin sanoa jotain lyhyesti itsestäni. Ää, olen siis tasa arvo ja asiantuntija ja mun lähtökohta omassa työssä on se, että toimii normitietoisesti ja mä haluan avaa tätä Termi tänään myös, mutta myös pari muita termiä ja e, katsotaan mihin me päästetään yhdessä tänään. E, usein kun tiedän töitä, mä käytän tämmöinen neljä askelelta muutoksen ja tätä on myös mun lähtökohta tänään. E, haluan ottaa teitä mukaan sellainen matkaan, mitä me mietitään yhdessä, että mitä me päästetään sinne tasa-arvoisempaan. Mediaalan esimerkiksi, tai kirjoittaminen tai, tai semmoista. Me aletaan tästä tunnistaminen. Mitä on se, mitä meidän pitäisi tunnistaa tästä muutostyöstä? No tietysti tämä, että kenelle kirjoitat, mistä kirjoitat, miten kirjoitat, kuka on, ketkä ovat näkyvissä tekstille ja kuvalla, ketkä ei näky. Tämä tietysti puhuttiin viime kertaa, ja haluan vähän palata siihen ja luoda tai linkittää näitä termiä myös tähän. Lähtökohta, jollain tavalla on käytänyt täällä se Michelangelo'n David Patsas. Valkoinen mies on valitettavasti vielä se lähtökohta, kun puhutaan normeista. Mutta tietysti ei ole vain sukupuoli. Täällä löytyy kaikenlaista muita ideoita, että kuka on se, joka on edustettu ja kuka on siellä näkyvillä. Ja kaikenlaista stereotyyppiä, joka liittyy myös tähän meidän, tämä on nyt lakien määritelmänä syrjintäperusteet. No miten me ymmärtämme sitä, että se valkoinen mies on niin uskomaton paljon siellä läsnä meidän media, mutta yhteiskunta ylipäätänsä. Voi sanoa, että meillä on tämmöisiä tiedostomattomia käsityksiä. Ja osa sitä on tietysti se, että meillä on sellainen aivo, joka toimii, joka tekee tällaisia lyhyitä retkiä, siksi sitten elämä on myös paljon helpompi. Se, se on sellaisia proses, prosessien tulostia, joka tuottaa tämmöisiä idioita ideoita, että kuka on se normi, kuka on se tyyppi ihminen, joka kaikki lähtee sieltä. Ja täällä on tosi tärkeää muistaa sitä, että me olemme kaikki tuote tästä yhteiskunnasta. Usein puhuin, mä puhun usein tämmöisiä kertomuksia, että mikä on ne tarinat, joka löytyy ihmisistä ja mikä on ne tarinat, joka löytyy sukupuolesta. Minkälaisia sukupuoleja on olemassa ja minkä on ne kuvat, jotka me saadaan, kun me kuullaan näistä. Vaan näkyy joku nimi, tai vaan, että me nähdään joku kuva, mitä, mitä me ymmärretään, mitä me, luen, me luetaan täällä sisään. Ja valitettavasti nämä myös kertomukset kertovat aika paljon myös, että miten asiat ovat tai pitäisi olla. Ja Siksi me myös näin näin syrjintäperusteet, kun lähtökohta on aina se yhteiskunnan valtarakenteet. Ja täällä se perustuu nää, stereotyyppisiä ajatuksia ihmisistä, ja tämä näemme keskeytyy siihen sukupuolesta. Se mitä tutkimus myös näyttää, on se, että sitä enemmän me tulemme tiedoksi meidän omaa tiedostamattomista käsityksestä, sitten me myös myös tehdään parempi työtä. Mutta ennen kuin me tiedetään, ketkä ne ovat, sitten me jatketaan tuottamaan tämmöisiä ajatuksia ja kertomuksia, miten asiat ovat ja pitäisi olla. So, se tarkoittaa, että meillä on tehtävä yhdessä miettiä, että miten, miten mä toistan näistä käsityksiä mun arkipäivässä ja millä tavalla mä voin muuttaa näistä. Mutta se on tosi vaikea olla vain minä, joka tekee tätä joka päivä. Et me tarvitaan meidän kollegat, me tarvitaan meidän ystävät, me tarvitaan ihmisiä, joka on meidän ympäristössä, joka löytyy siellä. Ja ne voi auttaa meitä myös nähdä sellaisia asioita, mikä me ei itse näkee. missä me on jollain tavalla vähän sokeita, missä on meidän sokeet pisteet. Ja me voi auttaa toista ihmistä. Se on ihan sama minulle itse, että vaikka olen tehnyt tätä työtä 15 vuotta, vielä jatkuvasti toistetaan sellaisia ideoita ihmisistä, vaikka mä en halua se millä tavalla. Näitä käsitystä voi puhua myös normeista. Jos ajattelen sitä, että meidän yhteiskunnasta on, meidän historia on sellainen, että, että tässä ihmisillä ei ole ollut sama arvot. Ihmisillä on ollut on ollut homoseksuaaliset on ollut kriminalisoitu, naisilla ei ole ollut se mahdollisuus äänestää. Ihmisiä on lukitettu sisään erilaisia instituutioita, siksi ne ei ole mahtunut tähän yhteiskunnan. Näitä ajatuksia valitettavasti vielä on olemassa. Me myös nähdään sitä, että se translaki pitäisi uudistua ja myös se Laki, joka koskee intersukupuolisia ihmisiä. Ja ne myös näyttää, että kaikilla ei ole vielä se oikeus oma tai se itsemääräysoikeus. Ja täällä meidän täytyy myös tiedostaa se, että, että vaikka me laitetaan lakit kuntoon, näistä ajatuksia vielä löytyy meissä. So, normit on sellaisia, jotka on aikaan ja paikan sidottuja. Esimerkiksi se, että Kuvia, että miten naisten ja miesten näyttää aika erilailla, jos me mennään vaan meidän naapurimaahan. Että erot on aika voimakkaasti, jos me menee Venäjän puolella tai jos me mennään ruotsalaisten puolella. Ei me tarvitse mennä joko Afganistanin tai mene Amerikaan tai Chileihin. Että me huomaamme sitä, että normit, sukupuolinormit löytyvät ja, ja ne on kulttuurisidonnaisia, mutta myös aikansidonnaisia, että miten nämä ajatuksia, mitä naista ja miestä tai transihmistä, ketkä ne ovat, mitä ne, ne tekevät, ajattelee, mitä ne haluaa, muuttuu ajanmukaisesti. Ja meillä nyt on mahdollisuus jollain tavalla vahvistaa tätä tahti, että muuttaa niitä, että ne ei tule olemaan rajoja ihmisille. Nämä normit on jollain tavalla kirjoittamatomia sääntöjä, jotka löytyy siellä meidän arkipäivässä ja tietysti meidän työssä ja mitä me tuotetaan siellä töissä. Se tarkoittaa, että meillä on normeja, jotka on hyviä ja meillä on normeja, jotka on huonoja. Meillä on tapoja, miten me haastattellaan ihmisiä, miten me kirjotaan ihmisistä, minkälaisia kuvia meillä on, joka jollain tavalla laajentaa tätä ideaa, mitä on olla naisellinen tai miehellinen. Tai se, että ei, ei edes olla mies, miehillinen tai naisellinen, olla vain neutraali. Mutta jos me annetaan näitä poissuljevaa normit valtaa meidän, tö meidän töissä, sitten sitä on myös seurauksia, että mitä me tuotetaan ja minkä maailmakuvan me myös tuotetaan koko ajan. Sitä voi sanoa, että nämä normit myös luovat valtaa, että kuka on näkyvissä ja millä tavalla me ollaan näkyvissä tai ei-näkyvissä tekstissä ja kuvissa. Voi sanoa sitä, että yksi tärkeä vastaus sitä, että jos te ensimmäinen oli se, että tunnistaa, että meillä on näistä normeja, se toinen askel oli se, että ymmärtää. Se meidän, mitä meidän pitäisi muistaa sitä, että meillä on semmoinen tosi vahva heteronormi, joka tarkoittaa, että täällä on nyt yksi kuva, aika semmoinen semmoinen. Mutta jos ajattelee sitä, että täällä meillä on lapsi, joka on syntynyt. Täällä on ajatuksia, että lapsi pitäisi olla. Tai mahtua tähän punaisen tai tähän sininen laatikoon. Se tarkoittaa jo, että meillä on intesukupuolisia lapsia, joka ei ihan mahtuu tähän. Että ne jo ole poikio tästä normeista. Se tarkoittaa, että meidän yhteiskunta ei aina ole hyväksynyt tai edes tunnistanut, että näitä ihmisiä on olemassa, kun heteronormi on niin vahva. Se ei myöskään riitä sitä, että että me löydetään yksi laatiko. Siellä laatikossa myös löytyy kaikenlaista vaatimuksia. Siellä täytyy olla biologinen sukupuoli, joka on feminiininen. Siellä täytyy olla myös kokemus, että olen feminiininen tai olen tai olennainen. Sitten minun täytyy myös Jollain tavalla vahvistaa tätä, mitä, mitä mä teen, mikä mä pukeutuu, mitä mä kiinnostan, millä tavalla mä, mä puhuin. tämä sama asia löytyi myös se sinisellä laatikolla. Että ei vaan riitä se, että mulla on sukupuolielimistö, joka on maskuliininen. Mun täytyy myös kokea, että olen mies, ja mun täytyy jollain tavalla todistaa tai vahvistaa tai esittää tai tai, ilme, tai maskuliinisuus tai miehisyys täytyy myös ilmaista. So jos mä en kruksaa kolme oikein näistä ruutosta, sitten me jollain tavalla ei mahtu tähän heteronormiin, joka tarkoittaa sitä, että me jollain tavalla lakit tai tavat tai miten ihmiset kohtaminut, minut, se jollain tavalla häiritsee vähän tästä systeemissä. Ja vaikka me on muuttumassa näitä ajatuksia, ne on vielä täällä olemassa. Heteronormi myös sisältä sitä, että ne ihmiset, jotka löytyvät siellä sinisessä laatikossa tai punaisella laatikolla. Että vaikka sulla on kolme oikein, että sä, sä sano, että joo, kyllä täällä mä näen, että mulla on nämä. Täällä mä on nainen, täällä mä on nainen ja täällä mä on nainen tai naisellinen. Se ei kuitenkin ei riitä, että se mahtuu tähän systeemiin, jos ne Ihmiset, jotka on siellä punaisella, ei ihastu ja rakastuu niihin, jotka on siellä sinisellä laatikolla tai toisinpäin. Jos mä alkaa ihastaa, tai rakastaa tai harrastaa seksiä ihmisten kanssa, joka on samalla laatikolla, siellä mä myös on se, joka poikkeuttaa tai mä en tähän, mahtuu tähän heteronormiin. Tämä ehkä kuulosti vähän teoreettiselta. Haluan seuraavalla slaidilla vähän näyttää, että kun me tehdään esimerkiksi töitä nuorten kanssa ja puhutaan näistä, että millä tavalla heteronormi on läsnä esimerkiksi yhteiskunnassa ja missä me yritämme auttaa niitä saada työkalua käsitellä tästä. Me käytetään tämmöinen kuva, mitä me on keskittynyt, että millä tavalla odotetaan, että meidän täytyy ilmaista tätä naisellisyys tai maskuliinisuus. Me puhutaan sitä, että se on melkein kuin nämä normit tai nämä, joka jollain tavalla on, on, on sääntöjä, jotka ei oikeastaan on kirjoitettu. Mutta se on kuitenkin samalla ihan kuin täällä olisi tämmöisiä kirjoja. Ja yhdessä kirjassa, jos käytetään nyt nämä värit uudestaan, kun ne kuitenkin on niin normitettu tästä, että mitä se, ne vahvistaa tai ne edistää. Näin, tai esittää näitä maskuliinisuus esimerkiksi. Yhdellä sivulla täällä te näette, että minkä voi olla sellaisia normeja, mitä odotetaan tai toivotetaan tai vaatitaan, jos sä oot siellä maskuliininen esittämässä. Se voi olla se, että sä oot kiinnostunut koneet ja tekniikka Odotetaan, että sä oot rajaton. Vanhemmuus on aina etu sinulle. Ja sitten aina odotetaan, että sun pitäisi olla vahvaa. Sitten on myös näistä asioista, mitä on no-go, joka ei saa kuulla siihen maskuliinisuusnormiin. Se voi olla se, että miesten läheisyys ei ole ok, sinne sekoitetaan sellaista homofobiaa. Se on se, että minkälaisia kielinkäyttöjä me käytetään, missä liittyy tämmöisiä homotteluja esimerkiksi. Täällä myös on myös semmoisia ajatuksia, että man up ei saa Näyttää, millä tavalla tunteita ei saa itkeä. Ja sitten se viimeinen voi olla se, että feminiinisyys on sellaista, joka ei ole toivotettu. Ja tämä on tietysti nyt tosi sellaista stereotyyppisesti, mutta jos ajatellaan, että tämä on sellainen kirja, joka kaikki, joka haluaa, jollain tavalla esittää sitä maskuliinisuutta, täytyy jollain tavalla suhtautua näihin erilaisia ideoita, mitä kuuluu siihen maskuliinisuusnormiin sisällä. Ja jos sä et menet näiden mukaisesti, siellä tulee seurauksia. Se voi olla se, että sä oot suljettu pois, sä et ole näkyvissä, esimerkiksi mediassa, että sun tapa olla ei ihan mahtuu siihen normiin. Ja sama sitten käy toisella puolella sitä punaisessa kirjassa myös, että, että odotuksia on, että naisia on miellyttä, miellyttäviä. Kyllä, kiitos, anteeksi, ajatuksia, että ei saa olla liian kova. Ee, siellä odotetaan myös, että, että arvostelu feminiinisyydestä ja että minun täytyy myös hyväksyä sitä. Ee, vanhemmuuden taakka työelämässä jollain tavalla, mutta myös, että miten Miten äidillisyydestä esimerkiksi puhutaan, tai se, että naiset, naisten ja lasten hankkimisesta. Täällä on myös odotuksia ja vaatimuksia tai toivomuksia, mitä liittyy tähän feminiinisyyden normiin. Sitten on myös no-go, esimerkiksi ei saa ottaa tilaa samalla tavalla, sitä kyseenalaistetaan ihan eri tavalla. Siellä odotetaan myös, että semmoista hoiva, kiinnostusta. Hoiva-alan on mun ala ja mun tapa jollain tavalla ilmaista myös mun feminiinisyys. Ja sitten on tietysti se viimeinen no-go tässä kuvassa, on, että epämukavuuden tunteita ei saa millä tavalla luoda muille ihmisille. Tämä tarkoittaa myös se, että ihmisiä, joka sitten ei halua millä tavalla identifoida tähän normiin tai feminiinisyysnormiin tietysti ei oikeasti mahtu mihinkään. Ja tietysti siellä myös on seurauksia. Ja täällä on tosi tärkeää meidän ammatissa myös miettiä, että millä tavalla me on mukana tuottamaan tämmöisiä normeja meidän omassa työssä. Millä tavalla meillä on myös odotuksia tai minkälaisia kysymyksiä me, me asettaan tai minkälaisia otsikoita tai minkälaisia teemoja ja kenestä tehdään minkälaisia teemoja, missä me koko ajan vahvistaa näistä ideoita, että kuka pitäisi kuulua mihinkään. Täällä ei sanotaan, että täällä olisi naisia ja miehiä, mutta usein odotetaan myös, että siihen maskuliinisuusnormiin pitäisi olla biologisia miehiä ja ei esimerkiksi naisia tai transihmisiä että sitten aina poikkeaa jollain tavalla ei ole riittävä maskuliinisia. So tällä tavalla, jos tämä nyt antaa vähän semmoista frame, että miten me voimme ymmärtää tätä, ja että mikä normit on ja millä tavalla me omassa työssä tuetaan näistä normeja, ja että, ja että meillä on myös sukupuolten epätasa-arvo. Kun jos me jos me myös jakaa näin, se tarkoittaa myös, että ne arvot, me voimme myös arvostaa yksi normi enemmän, enemmän kuin toinen. Ja tämä tietysti me ei koskaan olla vain suku, sukupuoleja, että vaikka siellä on nämä sukupuolinormit, sitten voi liittyä niihin näitä uskontonormi, ikänormi, keskiluokanormi tai se heteronormi, josta mä puhun jo, valkoisuuden normi. Toimintakyvyn liittyvät normit, ulkonäkönormit, suomalaisnormit. Ja tietysti, tietysti nämä voivat myös eroa, että se uskontonormi voi näyttää eri tavalla, miten odotetaan, että ne, jotka edustavat feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta, että miten myös uskontonormi pitäisi näkyä tai ilmaista mun elämässä. So, Kysymys on tietysti sitä, että millä tavalla mä voin välttää, että toistetaan tämmöisiä odotuksia, vaatimuksia ja toivomuksia, joka koko ajan rakentaa tämmöisiä laatikoita ja ideoita, mitä meidän pitäisi olla. Tietysti se kieli ja kielenkäyttö on se, mitä näitä normeja, mikä mä nyt myös olen puhunut, jolla tavalla myös kuuluu, tai toinen sano voi se, että. Kun puhutaan maskuliinisuusnormia tai feminiinisuusnormia, voi myös olla, että me puhutaan sukupuolistereotypiat. Tämä on myös vain semmoinen kielikysymys, että, että miten ne tavalla, mitä me käytetään tätä termiä. Ja myös, joskus myös tunnen, että kun käytetään tätä se jollain tavalla ekö ei näky. Näkyy niin voimakkaasti tai me aina hahmottetaan, että miten läpi ne on meidän, meidän koko elämässä, että miten myös rakenteita ja minkälaisia tapoja, mitä me järjestämme yhteiskuntaa tai meidän työtä, tai miten me kohdataan toisiaan, että kaikki nämä kuuluu ja liittyvät näihin, näihin stereotyyppioihin. So mä käytän enemmän mun työssä normi, vaikka ne liittyvät sukupuolistereotyypijat. Voi myös sanoa sitä, että toinen asia, joka liittyy näihin normeihin, että millä tavalla ne voisi, voidaan toistaa. Yksi sana, joka nyt käytetään paljon enemmän, on tämä mikroaggressio. Ja mä näen se myös, että millä tavalla se, mitä me tuotetaan, että mitä se voi myös olla kuin mikroaggressio. Se on tämä, että minkälaisia kysymyksiä puhut tai kysytään, minkälaisia teemoja otetaan esille, että mikä on se, joka toistetaan koko ajan. Ja että se on nämä mikroaggressiot, jos katsotaan myös esimerkiksi median alan sisällä, että se voi olla se, että ei ole vaan mun omassa elämässä näistä esimerkiksi feminiinisyysnormia toistetaan mun arkipäivässä, ei vaan siellä läsnä, ihmisten läsnä, mutta myös median kautta, että mistä mistä mä luen, mit, mitä on ne odotukset ja vaatimukset. Joka toistetaan, ja että e, mikroagressiot voi olla niin monella e e e tasolla myös, että vaikka ne on stereotyyppisiä ideoita, e, jotka toistetaan, tämä, että ne on agressiivia, on se myös, että että ne jatkuvasti on siellä, ja, ja me voimme saada myös tunne sitä, että meitä kyseenalaistetaan ihmisinä myös. Ja tämä tietysti ei vain liity siihen maskuliinisuus ja feminiinisuus, mutta kaikki näihin normeihin, jos on etninen tausta tai ikä tai, tai joku muu näitä syrjintäperusteet, nämä mikroaggressiot on jollain tavalla sellainen jatkuva mini, sellainen pikkutekijä, joka koko ajan toistetaan näistä normeja eri, eri teon kautta. Se, mitä meidän pitäisi myös, kun puhutaan näitä neljä askeleita, on se, että, että jos me tunnistaa, että näitä normeja on olemassa, ne on osana meistä, ja se, että meidän täytyy ymmärtää se, mistä ne tulee, että se on tämä yhteiskunta. Ja sitten tästä, mitä meidän täytyy myös ymmärtää, että se ei ole väliä, minkälainen arvopohja mulla on. Se ei aina tarkoita, että mä myös toimin sen mukaisesti, että kun nämä kertomukset on niin vahvoja. Ja että se ei riitä se, että mä olen hyvä tyyppi, että mun täytyy, jos haluan saada muutos, mun täytyy kriittisesti myös katsoa, että mikä teolla, että toistetaanko oikeasti mun arvopohja mun toiminnassa, sitä mitä mä teen, sitä mitä mä luen, sitä mitä mä kysyn, löytyykö ne oikeasti siellä. Ja ne ei, tämä ei ole mikään automaattinen asia. No kysy, neljäs sitten askel täällä on sitten se muutostaho, haluammeko sitten tätä muutos, että se, että meidän täytyy olla kriittisiä, ja onko tämä oikeasti tärkeä meille, ja onko tämä tärkeä sinulle. Tämä on hyviä kysymyksiä, jos puhutaan myös siellä työyhteisössä, jos tehdään tätä työtä. Ei riitä se, että yksi ihminen yrittää siellä omassa työssä muuta sitä, Et meidän täytyy olla ja tehdä tätä yhdessä, kun me tarvitaan toisiaan myös ja erityisesti sitä, että miten meidän sokeapisteet tulee näkyviksi. Ja siellä meidän kollegat on ne, jotka voi auttaa meistä tai sitten ulkopuolisia ihmisiä myös. Kun tehdään tätä sukupuolten tasa-arvotyö omassa työssä, on jollain tavalla, mä on jakannut, voi tietysti määritellä monella ta tasolla, mutta mä on määritelty se näin, että pyritään murtamaan näitä perinteisiä miestiä ja naisia luottuja sukupuolimielikuvia. Ja, se myös, että, ja mä näen se, että yksi tapa, mitä me voi ja mitä me, mä näen myös vahvo, vahvana, että mä on Toiminut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija 15 vuotta, ja nähnyt, että nyt kun meillä on transnäkökulma paljon, paljon enemmän läsnä siellä yhteiskunnassa, me voi myös nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia me nyt on saanut. Melkein kuin työ, uusi työkalu, miten me voi käsitellä tätä, että tätä naissellisyys ja miehillisyys, että se ei ole vain semmoista mustavalkoisia. me näen se myös, että se, se tieto, mitä transihmiset eh, tai se koko HBTQ, Liike tuo meille, myös auttaa meistä murtamaan tämmöisiä normeja, että mitä on se normaali ja mitä on se, mitä on ok. Että nähdään sitä vahvana ja ei semmoista sekavaa enemmän. Tämä että, että on oikeasti semmoinen asia, mitä auttaa meitä ymmärtämään, miten me käsittelemme näistä mielikuvia, naista ja miestä tai miehisyydestä, ja miehisyydestä tai feminiinisyydessä. Ja se, mitä tietysti on tosi tärkeää, on se, että sanoilla luodaan myös sellaista todellisuutta. Se tarkoittaa se, että sitä enemmän inklusiivinen kieli, mitä meillä on, sitä me autetaan myös luodaan sitä yhteiskuntaa. Ja se tarkoittaa myös, että sitä vähemmän normitettuja käytäntöjä tekstissä tai kuvissa, mitä me käytetään, me myös luo enemmän tilaa kaikenlaisille ihmisille. Ja se myös, että me, on tosi tärkeää, että me käytetään myös niitä oikeita sanoja. Ja että, että ei semmoista eh, heitetään, vaan jotkut sanat, että oikeasti käytän ne, että ne eh, oikeus eh, toteutuu myös. Ja mä näen, näen se myös, että ihmisillä, joka tuottaa tekstiä ja kuvaa, on uskomaton iso valta vaikuttaa, ja mä näen se myös vastuu ja olla osana tätä muutosta. Ja se kysymys on myös se, että, että, että, että haluammeko tätä muutos. Siksi tuntuu ja se tarkoittaa, että kaikki meistä pitäisi tehdä muutoksia. Ei vaan auta nyt ja sanoa, että hei, mä oon hyvä tyyppi, että täällä vain nyt nojata vähän sinne taaksepäin siellä tuolilla. Muutos tuntuu, että me kaikki täytyy tar tarkistaa meitä itse. Muuten ei ole kyse muutoksesta. No se viimeinen askel tästä on sitten se tekeminen. No mitä meidän pitäisi sitten tehdä? No normitietoinen työ on se tapa, miten minä käsittelen näistä asioista meidän koulutuksesta. Ja se on ehkä uuden tapa, eikä on ollut ne viimeiset 15-10 vuodet, joka on tullut myös vahvempi täällä myös Suomessa. Siitä löytyy Amerikassa ja aika voimakkaasti myös Ruotsista. Ja meillä on ihan oma liikke Suomessa, että millä tavalla me voimme puhua näistä asioista. Se ensimmäinen osuus on sitten, että normitietoisuus, että millä tavalla me voi olla, tulla tiedoksi siitä, että mikä on nämä normit, joka löytyy meidän omassa työssä. Ja myös se, että miten me toistetaan niitä uudestaan ja uudestaan. Meidän täytyy nähdä niitä. Seuraava askel on se, että olla kriittisiä näistä normien suhteen ja miettiä sitä, että mitä on meidän valta tässä, mutta myös mitä on mun oikeudet. Onko mä, mä sellainen aika normi, Feminiininen nainen esimerkiksi. Et mä en aina huomaa myös, miten itse olen luomassa näitä normeja, joka sulje toista naista ulkoon. So meidän täytyy saada sellainen tietoisuus omasta asemasta. Se viimeinen on se, ja on se, että meidän täytyy rakentaa uusia tapoja toimia, uusia tapoja ilmaista ja, ja luoda näistä maailmoita. Ja täällä on se myös, että mikä on meidän arvopohja. Mitä on mun työn arvopohja ja miten ne oikeasti tulla sinne tekoihin. Tärkeää tästä on tietysti se myös, että kun eh, oma työn sisällä myös, että mikä on se edustus ja mitä on se viestintä. Ei vaan riitä se, että ihmiset on edustettuna, mutta myös millä tavalla. Ja, ja kaiken kuva ja kaikki teksti myös luo maailmoita, miten me ymmärretään sitä maailmaa. Mä näen se myös esimerkiksi passiivinen ja aktiivinen tekstin välistä. Esimerkiksi se passiivinen on se, että yrittää olla niin neutraali, mutta mitä me voi oikeasti olla neutraalia, jos tavallisesti meillä on aika normitiivisia ajatuksia, miten maailma toimii. Mä näen se, että jos me haluamme olla osana sitä Muutoste, muutosta. Me ei voi sanoa, että me on neutraalia. Neutraalia ei ole osa sitä muutosta. Se tarkoittaa, että aktiivinen teksti tai aktiivinen kuva, kuvamaailma on myös yksi tapa ottaa kantaa ja, ja näyttää näitä normeja. Se tarkoittaa, että me tarvitsemme uusia tapoja keskustella ja myös tuottaa tekstiä ja kuvia omassa työssä. Tekstiä ja termiöä, esimerkiksi rodollistamista, vähemmistöstressi, kaikenlaista tämmöisiä asioita, mikä mikä ei ole käytetty niin paljon, ja linkittää niitä sukupuoleen. Mä näen myös, että tiedon puutesta kielivirheeseen. Ja mä näen paljon sitä omassa työssä, mitä tekstiä käännetään väärin ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Meidän täytyy muistaa, että ei ole aina sellaisia sanoja, ja sitten oikeasti käyttä asiantuntija tästä, että se tulee oikein. Ja myös se, että miten me myös määritellään ihmisiä. Että siellä on terminologia ja tiedetään myös, että terminologiaa muutetaan koko ajan ja sitten meidän täytyy olla updattu koko ajan myös. Siksi jos me ei hoidetaan tätä, meillä on seurauksia. Se tarkoittaa se, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee sekava ja vaikea, jos me tehdään vääräkäytöksiä ja se itsemääräysoikeus ei toteutuu jos me normit. normit normittaa ihmisiä, joka me haastattelemme tai joka on siellä meidän tekstissä. Ja sitten tulee myös valitettavasti sellainen oletus, että kuka on se toinen, että meidän täytyy miettiä, että kuka on se normi, kun me kirjoitamme näitä tekstiä. Ja myös se, että jos me sekataan näitä termiä, sitten vähemmistöihmiset tulee olemaan meidän tekstissä myös sekavia ja vaikeita. Ja myös se, että millä tavalla me kirjoitamme näistä asioista, voi olla se, että ajatukset on sellaisia, että tämä keskeytyy pikkuasioihin. Se, mitä minä myös näen ruotsinkielisenä on se, että suomenkielinen on passiivinen muoto niin paljon tekstissä ja sitten kun yritän kääntää ruotsiksi, huoman, että A jaa, miksi täällä ei ole subjektia? Miksi täällä se tekijä on piilotettu, mikä, mikä tämä oikeasti se ongelma, Miks, miksi se on jollain tavalla ei ole näkyvissä. Et mä näen se myös, että, että passiivinen kieli myös jollain tavalla toistetaan sellaisia normeja, kun ei oikeasti puhu asiasta, että mistä oikeasti on kyse ja kuka on tehnyt mitä esimerkiksi. Ja mä näen se, että se voi olla usein turvallisempi, mutta se on kuitenkin kannanotto. No mitä me voidaan tehdä. No täällä mulla on semmoinen neljä askelen. Se, että me on aktiivisia jatkuvasti, on mukana tästä normikeskustelusta ja pohdin niitä omassa työssä. Se tarkoittaa, että meitä, se tarkoittaa, että meidän täytyy tarkistaa, minkälaisia sukupuolien normeja löytyy mun ympärillissäni. keskustele olla kriittinen, mutta vahvista myös median eettisiä arvoja, ottaa asiantuntijan mukaan muutostyöhön ja älä stressaa. Stressi aina tekee sitä, että toistetaan vielä enemmän näitä normeja, mitä on olemassa. Täällä mä myös lopuksi mulla on eh, vähän eh, normikriittisiä tai normitietoisia ja normiluovaa materiaalia. Mä ajattelen, että ne melkein kaikki täällä on nyt ruotsalaisia, kun usein kun on suomenkielinen konteksti, huomaan, että ei oikeasti katso, mitä on tehty myös Ruotsissa. Että täällä voi katsoa erilaisia Checklistoja Täällä on enemmän, eh, enemmän sinä kunnan tasolla tai valtiolle kun, ja siksi ne on tuotettuja, ilmaisia ja siellä ladattavissa. Mut tästä voi saada tosi paljon irti tästä, että minkälaisia mielikuvaa me tuotetaan naista ja miestä ja transsukupuolisia ihmisiä. Kiitos minusta.